Побиті вікна, двері, зруйновані магазини – такий вигляд після сьогоднішньої ночі має проще перемоги. Заклад швидкого харчування містер Шаурма – знищений вщент. Нічого не вціліло. Залишились тільки уламки від снарядів. Це вже третій раз сюди прилетіло. Перший раз, так більш-менш, пронесло, ми зашились как-то все привели в порядок, почистили, але роботи не працював. І ось, сьогодні утром, мене дочим, неізвісно, днів я не знаю, я приїхав з утрим, за 100-летня, і ось, відсостояємо і все у нас. Зруйнована і сусідня аптека. Не знаю, що відбувало, але казалось, що було дуже сильно. Ми приїхали, тут не Площу перемоги обстрілюють регулярно, каже жителька району Людмила. Тут вона продає квіти, виходить сюди, аби заробити гроші на життя. Жінка говорить – страшно, але іншого виходу немає. Ой, страшно, з понедельника ось я не виходила, проводки були, ми живемо 12-е продольне, там чесне сектор. І постійно, ціла неделя, ось як починається, і вже ночі. Ми сидимо у біжищі, робили так в коридорі, там, як положено. От, і сидимо постійно, всю ніч, всю ніч, всю ніч я не спала. Тругуємо ясом, тут Алескер Алахвардієв говорить, після сьогоднішньої ночі на роботу, боявся виходити. Вот на той стояли Я утром так. так не то на голову. Обстрілювали сьогодні вночі і корабельний район Миколаєва. Тут в місцевому яхт-клубі внаслідок обстрілу сталася пожежа. Згоріли човни. О, 23.26. на Спецлінію 101 надійшло повідомлення, що на вулиці Новобудівні внаслідок обстрілу сталася пожежа. По прибуттів з'ясувалося, що горіла яхта, човен, легковий автомобіль відділили 5-ї державної пожежно рятувальну частини, пожежу ліквідовано на площі 30 квадратних метрів. Зайнялося і покриття даху місцевої бібліотеки. Снаряд розірвався поруч, зачепило і сусідні квартири. А у дворі житлового будинку залишився нерозірваний снаряд. Зінаїда Кубець бачила, як все сталося. Стояли з сусідом у дворі, розмовляли вже збиралися розходитися. І вон додому до себе, як себе у під'їзд. І коли я слуху, шорох, шум. Вірність, одразу був вистріл там, десь в районі Таврії, а потім шелестеть почало. Я говорю, Юра, смотри, говорю, ракета, и сейчас, говорю, нам в дом упадет. Или, говорю, может быть, на проспект. И вот только проговорила вот это, и вот здесь вот такой удар такой был страшной силы, что я вам даже не могу передать. Я, я не сюда бежала, я сразу в квартиру прибежала, окна в первую очередь посмотрела. Ну, на лоджии, в спальне окна пробиты, вот такие меленькие штучки пробитые. И вот это тут. А сюда, видно, я так поняла, осколки полетели. Ввечері сьомого квітня в Корабельному районі в одному з дворів житлового будинку осколками від снаряду вбило жінку. Вона вот тут сиділа, це да. було почало шістого вечора, а потім вибір був сильний, вона з сусідкою побіжала по цій стороні, сусідка по той, і ось вот тут епідемія вибірів, ось вона вот да. була, ось вот воронка. І вона бідненька, сильно, нога була повріжена, сильно, ви розумієте, і тут же приїхали. Скоро все, все увезли, а потім говорять, що її не стало. Жінка працювала вчителькою. Їй було 74 роки. Ольга Руда, Юрій Руденко, новини на Суспільному. Миколаїв.